Aixo lagunok, ongi etorri beste bideu batera. Gaurkoan, navigazio privatu diuruzitzei ingo dugu. Navigazio pribatua Zer da hori? Zerderako bali dugu? Kidagarriak ez diren web horrietako birusak ekirinteko. Online erosketa seguruak egiteko. Zure kredentzialak inunez gordetzea albidetzen duen adik. Edozen web horrietan eskada akizkizueke formularioak betetzea. Bada, hauen datuak inunez gordetzeko modu segurua dugu navigazio pribatua. PC publikoetan edota eta zure lagun baten pezean navigatzeko modurik egukiena dau. Izan ere, sartu dituzun datuak ez baitira bertan gordeko horreta. Bidai agentzien web horrietan bilaketabat egiten duzun bakoitzean, zure kredentzialeak horretzak dira, eta behin eta berriro bilatzen baldin baduzu bidai berdina, presioen igoerabat dago, bada hau iditeko, navigazio pribatua perfektua da. ez baititu zure kredentzialeak horretzak dira. Agu izan badena laguna bat, bideoa zure gustokoa izan bada, eman atxegin duten eta harti gure kanarean, eta goratu seguru navigaziaz.